I never ####أندوزو واحد الليلة مريييكلة... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا شنو الغلط اللي انا انا الغلط اللي درت في حياتي هو انني ما كنت صاحب مع واحد الدريه سنين خاطبها فهمتي خاطب الدريه سنين فهمتي المهم هارب على ديالي شويه زوجه من حقها الزوجه بواحد شفتوا منعيم شنو قال في ستوريات ديال عندي ديال الفقراء ديال الفقراء ديال الفقراء ديال الفقراء ديال الفقراء ديال الفقراء ديال الفقراء اليوم غادي نربي على ديك النرجسيه اللي فيه عندي زبالك اللي بال اليوم الفقراء غادي يقول اليوم شنو غادي يديروني شو؟ أميني الحقيقة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 مشى الخوادري يجيبو معاه مداير مع الخوادري الصغير مشى يجيبو، دار مع في شي قهوة هنا فيها الموقار سميتها الموقار، و مشى يجيبو، أو معايا القضية كيدايرة، كي مع الصباح خاوي شوية، تجيب نهار و لا يماتلقا بلاصتك، راه هما جايين أخوتي راه، راه هما فقاطعين الطريق راه هما هما. الله <سؤال> يزوجك الطاكسي لاموجين وبدي معك اللي غادي جديد تصحب الله في اليوم غادي ينتشمون منو ديال الصعيد. ويزكا قدروا نوصلو على الاقل عَشَرَ كالف الفيديو هذا ان شاء الله سو so, خليكم مع الفيديو وتنخترو كومونتير زوين الى عجبكم الفيديو جلعو. اليوم غادي نربيو مونعيم على ديك النرجسية اللي فيه عندي زبالة ديال المال اليوم الفقراء غادي يوليو مونعيم شنو غادي يديرو ليه شوف غنبينو ليه الحقيقة غنتلاقاو <تصفيق> مع هذيك السبعة التمانية عندنا الدراري غنقولوا ليه غادي نخرجو ندوزو وقت اللي زوين <تصفيق> غندوزو غندوزو واحد الليلة مريقلة <تصفيق> شاخدة خويا. <تصفيق> تا هنا كلشي يعني. مزيان غادي نحبسوا في واحد البيس نقولوا ليه باغيين نديرو أول هذا ديال اكادير غادي نديوه من هنا وان مشكله ان الهضره اللي كيقولها مني شو يكدر اه مني انت اصاحبي يعني الامور واخا حمزه واخا اخي ومعنا ومعنا ايمان رجوازي اه قالك دي ماري دي ماري دي ماري دي ماري دي ماري دي دي دي دي دي دي يا يا عمر انا عشيري انا شنو شوف انا كنقول فيه الاخرين اصاحبي لا لا فيك اصاحبي فيا اصاحبي مولاي يا لا، يا <أخير> سي ايمن كيسكي <LCG اللي> يقول لهم الفقراء كاع <سؤال> لا ما بقام تضحكوا اصحاب الفقراء <سؤال> واللي كضحك لا لا كان لا كنضحك لا, لا شوف اسمع دابا انت دابا انت جيتي تلا كادير دير لي برينك انا معشوق هذا مولاي اسمع مولاي دابا مولاي هو اللي كيبان ليا بوفريكي كنقول فين هو حمزه فين هو عاطم فين هو ايمن اش هو... انا جاي مع الدريات كيفاش من التران ديال البارح اخويا اخويا عليك صاحبي والله الا عليك هذيك تقول اش من هضره الهدره أشوف كنت كنقول شوف كنت كنقول للفقراء هذاك راه ميساج اصاحبي ميساج للدراري حيت انا ما بغيتش الدراري وقع لهم نفس الغلط اللي طراليا اصاحبي فهمتي شنو الغلط أنا طراليك؟ المو... انا الغلط اللي طرالي درت هو حياتي هو انني ما كنتش كنخدم فهمتي ما كنتش كنضبر على راسي مزيان فهمتي انا كنت مصاحب مع واحد الدريه خمس سنين خاطبها فهمتي خاطب الدريه خمس سنين اه جا واحد خينا فهمتي لاباس عليه اكثر مني النيفو ديالو هارب على ديالي فهمتي المهم هارب على ديالي شويه زوجه من حق من حقك تعيش كاين واحد اللي عنده فلوس كثر منك وخلاص كنتي اه من حقك تعيش الله يسهل عليك كنت كنقول الدراري ديالي غيديروا نفس طوع بل اللي يبقى فقير كلشي يدير العاق وكلشي بالبلاء كلشي لاباس عليه كلشي يعيش الحياه اللي بغاها هو فهمتي هذا هو الميساج قلت لكم شي هذا هو الميساج الدراري ما تخلقوش عليا كلشي يدير العاق وكلشي بالبلاء وتحياتي لكم وسمحوا لي بزاف شكرا